Om du har betalingsversjonen av Mentimeter, så kan du med fordel bruke denne programvaren som ditt presentasjonsprogram, som din PowerPoint. Du kan selvfølgelig importere hele PowerPoint-presentasjonen din, og så bearbeide den videre i Mentimeter, eller du kan rett og slett bygge opp hele presentasjonen i denne programvaren. Og da kan det være greit å ikke bare ha quizspørsmål, men også ha innholdskomponenter. Og de finner du under content slides som du ser här på skjermen nå. Där kan du legge inn forskjellige ting sånn som kulepunkter, bilder, videoer, storskrift, citater, dokumenter, tall og så vidare som du ser alternativene som ligger borte til høyre här. Og det handler da rett og slett bare om å legge in lysbilder med den type innhold som beskrives av ordet borte til høyre her. Nå prøver jeg for exempel heading, trykker jag på heading og så går jeg inn, og så går jeg og skriver inn. Hva skal det handle om? Jo, det skal handle om studentresponssystemer, og så skriver jeg inn forkortelsen SRS under, på denne måten. Og så har jeg måte lagd denne informasjonssiden. Etter at jeg skriver inn teksten, så er muligheten til å gå bort til høyre, og så kan jeg dra forskjellige slide i rekkefølge i forhold til hverandre. Så dette er på en måte åpningssiden min da. Så kan jeg når som helst gå inn og trykke på Add slide, får da opp en blank slide, og så velger jeg da hvilken av de forskjellige funksjonene her som jeg ønsker få med in i min presentasjon. Og her er det mange valg å velge mellom som du kan frottsi i forhold til vad du trenger. Jeg tror vel det var en kort og grei introduksjon. Det er altså innholdskomponenter som kommer mellom quizene.